थी के खाओ प्रहत न करो। तो ते आटल करो आज रात्र सूता पहला बाजू पर मुको सूआ जाओ थोड़ी जो ते बस बसो तो आसपास की वस्तुओं स्पंदित શું ચોક્કસ મુદ્રાઓ વગેરેનો ઉપયોગ કર્યા વિના પણ એમ કરવું શકે છે હાની નાની સહાયતાવ કે કૃષ્ણને કોઈ મુદ્રા ધારણ કરીને આવી રીતે બેઠેલા ન જુઓ તેઓ તો બસ એમ જ તીવ્ર છે નહી તો મને તમે ક્યારેય જોયો હશે આ રીતના બેઠેલો ના ते मीजा कोई अभ्यास करता क्य नहीं जो यो हो माटे छो। so, सारी मदद शु आ एकमात्र रीत ना ते बस एमज बेसी सको जो तमें एमज तो जय तुम आटला बढ़ा मानसिक झाड़ा हो ऊर्जा कई रीते हो धारो कि तुम झाड़ा थे तमाम खबर अशक्त अनुभव करो छो तेना અત્યારે આ માનસિક ઝાડાના કારણે લોકો પાસે ઉર્જા નથી તેઓ દરેક સમય છે જો તમને શારીરિક ઝાડા હોય તો તમે જાણો છો તે કેટલા થકવી નાખનારા હોય છે હા પણ એટલા જ થવી નાખનારા હોય છે લોકો અમુમન આઠ થી દસ કલાક ઊંઘે છે એટલે નહીં કે તેઓ આટલું બધું કામ કરે છે ઉર્જા રહેશે તો હવે હું માનસિક ઝાડા કઈ રીતના રોકું જો તમને ઝાડા હોય શારીરિક ઝાડા તો સૌથી પહેલી વસ્તુ શું કરવાની હોય હું हां, ट तरफ दौड़ो सुधारा ते शू कर न सुधारा पगला तरीके सहली वस्तु शु कर पहली वस्तु क्या ते खावा बंद कर देसो खरु હા ના ઝાડા એટલે કોઈક રીતે આપણે એવું કઈક ખાઈ લીધું છે તેને બહાર કાઢવા માંગે છે સૌથી પહેલી વસ્તુ કે થોડા સમય માટે ખોરાક દૂર રહેવું તમે ખરાબ ખોરાક ખાવ અને પછી ઝાડા રોકવાનો પ્રયત્ન કરો તે કામ કરવાનું નથી तो तेवी मन खराब खोराक बस आज है तेजी वस्तुओं वे क्षण छो ते मन खराब खोराक हम अंतहीन दौड़े राख से ते गो ते ग ध्यान करो ते शिव कहो कि तेरा रोक रोकायु खरु ने કારણ કે ખરાબ ખોરાક ખાવાનું ચાલુ છે દરરોજ તમે વધુને ને વધુ વસ્તુઓ સાથે ઓળખણ બનાવો છો અને તમે તમારા મનને શાંત કરવા માંગો છો તમે ગમે તે પ્રકારનું સરકસ કરો તે કઈ રોકાવાનું નથી જો તમે દરેક વસ્તુ સાથે પોતાની ઓળખ ન જોડો જો તમે સમજો કે શું તમે છો અને શું તમે નથી જો તમે તેનાથી થોડુંક અંતર બનાવીને રાખો તો તમારું મન સ્થિર થઈ જશે જો તમે ઇચ્છો તો તેને વાપરી શકો નહી તો તેને એમ જ રહેવા દો હવે છે તો તમે જાણો છો કે આ કોઈક પ્રકારની બીમારી છે કે નહી હાથ કુદકા મારી રહ્યો છે તો તો એક બીમારી છે હવે મન કૂદકા મારી રહ્યું છે તો શું તે એક બીમારી છે હા બીમારી આવી ગઈ છે કારણ કે સતત ખોટો ખોરાક ચાલુ છે તમે પોતાના મનને કહો છો કે હું આ છું હું આ છું હું પેલું છું હું પેલું છું એને જાડા થયેલા છે એને ખોટો ખોરાક આપવાનું બંધ કરી દો જો તમે સ્પષ્ટપણે જુઓ ભલે તમે જાણતા ન હો કે તમે શું છો પણ તમે જાણતા તો છો કે તમે શું નથી ખરું ને આટલું તમે કરો આજે રાત્રે સુવા જતા પહેલા તમારી પથારીમાં બેસો બેસો અને જે પણ નથી તમે તે બધાને બાદ કરી નાખો આ ઘર જેમાં તમે રહો છો શું તે હું છું ના આ પરિમાળ વડીલો કે માતા પિતા પત્ની કે પતિ કે બાળક તેઓ અદ્ભુત છે પણ શું સરસ કપડા પહેરીને હું ફરી રહ્યો છું હવે મારું આ શરીર મને તે ખૂબ ગમે છે પણ શું તે હું છું ના હવે મને બહુ બધા વિચાર આવી રહ્યા છે શું હું તે વિચારો છું ના હવે મને ઘણી બધી સરસ લાગણી થઈ રહી છે શું તે હું છું ના આવી રીતે દરેક વસ્તુ જે તમે નથી તમે સુવા તે પહેલા તેને બાજુ પર મૂકો અને દરરોજ તમે આ કરો થોડાક સમયમાં જો તમે માત્ર અહીં બેસો તો તમારી આસપાસની વસ્તુઓ સ્પંદિત થઈ ઉઠશે ખરેખર હું થોડા વર્ષો પહેલા લગભગ 2 વર્ષ પહેલા હું અમેરિકામાં હતો અને કરી રહી છું કઈ જ નથી થઈ રહ્યો ને તમે માત્ર પથ્થર પર જઈને બેઠા અને તમને ઘણું બધું થયું આ યોગ્ય નથી પેલો પથ્થર ક્યાં છે लगे पत्थर थी हूँ मार आसपासना दरको साथ सक्रियपण संकड़े मैं मारी जात ने मार पिता के मार भाई बहन के मार अड़क मित्रों કે સમાજ કે દેશ કે મારી આસપાસના કોઈની પણ સાથે ક્યારે ઓળખાવી નહોતી અને એવું પણ નહીં કે હું સંકળાયેલો નહોતો હું ખૂબ જ સંકળાયેલો હતો ખૂબ જ સક્રિય આજે પણ હું ખૂબ જ સક્રિય અને સંકળાયેલો છું પણ ઓળખાણ બનાવ્યા વગર જો તમે કોઈની સાથે ન ઓળખાવ તો આમાં તીબ્ર બનવા માટેની પૂરતી ઉર્જા રહેલી છે જુઓ હું ઈચ્છું છું તમે સમજો કે તમારી જીવન ઉર્જાઓ અત્યારે હાલ આ શરીરમાં તે અહીં કેટલી બધી વસ્તુઓ કરી રહી છે જ્યારે તમે અહી બેઠા છો હેલો તમને ખબર છે તે જે પ્રવૃત્તિ કરી રહી છે તેની જટિલતા તમારા શરીરમાં દરેક કોષ તમારું લિવર તમારી કિડની તમારું આંતરડું અને બધી વિચિત્ર વસ્તુઓ જે આપણે આજે પણ સમજી શક્યા નથી હવે વિચારો અહીં બેઠા બેઠા આ ઉર્જા કેટલી બધી વસ્તુઓ કરી રહી છે ચોક્કસપણે તે આ બધું કરવા માટે તીવ્ર હશે તમે તેને અનુભવવા માટે સક્ષમ નથી આ કે ના તો તે આવું છે ઝાડા ને બંધ કરો ખરાબ ખોરાક ખાવાનું બંધ કરો ઝાડા બંધ થઈ જશે એક વખત ઝાડા બંધ થઈ જાય ત્યારે અહીં બેસીને ખૂબ જ તીવ્ર રીતે સ્પંદિત થવા માટે આની પાસે પૂરતી ઉર્જા છે